pomenuo sam službeno putovanja devizne dnevnice za službeno putovanje u zemlji i inostranstvu da je neoporezivi iznos 20 tak 20 neki možda 20 20,5 20, evra da je za inostranstvo 50 evra i da su to neoporezivi iznosi u prevodu vi možete isplatiti 100 evra po danu ali na onih preko 20 ili 50 zavisi da li je uh, uh, država Srbija ili inostranstvo u pitanju ćete platiti porez uh, ne i doprinose samo porez ali recimo sa druge strane <clears throat> uh, troškovi, stvarni troškovi, recimo kako se zove uh, uh, prevoza ukoliko ni išao u svoje reži nego mu je plaćena avionska karta I stvarni troškovi uh, smeštaja će biti u potpunosti neoporezivi, ali potrebno je imati račun Dakle, kako se zove hotel, može da košta i hiljadu evra i pet hiljada evra za noć i bit će neoporezivo, a Dne, devizna dnevnica je 50 evra, 51 i ostali evri po danu bit će oporezivi. Ako ste se ikada zapitali kako se firmama isplati da plaćaju apartmane po 5000 evra, neoporezivi su. Jednostavno.